За даними на сайті Мінагрополітики, щороку через порти Миколаївщини відвантажується 25% українського зерна, що йде на експорт. Виробничий аграрний потенціал нашої області і можливості для транспортування сільгоспродукції – одна зі справжніх причин спроб Російської Федерації захопити Миколаївську область. На Миколаївщині 1 мільйон 700 тисяч гектарів ріллі, 5% всієї орної землі України, так вказано на сайті облдержадміністрації. Розвинена переробка сільгоспродукції, молочне, борошномельне, круп'яне виробництво, овочеве та фруктове консервування, олійно-екстракційні заводи. За цими критеріями наша область переважає окуповану Херсонщину, звідти ворог вивозить сировину, збіжжя та городину. Овочі і кавуни, вирощені херсонськими фермерами, відправляють до окупованого Криму і в Росію з двох причин. Як говорить голова профільної комісії Миколаївської облради, директорка сільгосппідприємства Надія Іванова, Через бажання утримати щось безкоштовно або майже безкоштовно і брак такої продукції в наших агресивних сусідів. Якщо брати географію Росії, то в них постачання свого такої продукції не може вистачити, виходячи з кліматичних зон, де в них можна це вирощувати, і з того, що вони можуть виробляти, тут вони не експортоорієнтовані, но овоще імпортоорієнтовані. Ми це розуміємо. А ну і другий фактор про які ви згадали, що Майже безкоштовно або безкоштовно отримувати, бо я багато знаю таких фактів, де просто вивозили. Надія Іванова каже, що завдяки розвиненій системі зрошення на Херсонщині вирощують більше, ніж у Миколаївській області, овочів та баштанних культур. Ця продукція і стає об'єктом інтересів агресорів. Далеко можна не ходити. Це інститут зрошувального землеробства, Херсон, Дніпрянське, мабуть, з перших днів, все, що було в них на складах. Це були і томати, це були і зернові, це був настінневий матеріал різних культур, картоплі різних. І в перші ж дні, коли окупація розграбили, все винесли, все. Що не винесли, не вивезли, все розтрощили. Тобто я вже мовчу про невеликих фермерів, з якими я спілкуюсь, У тих техніку забрали, у тих іще щось, у тих зі складу забрали. Щороку навесні зернові активно експортуються. У цей період ціни на світовому ринку вже визначені, а для веснянопольових робіт аграріям потрібні обігові кошти. Наразі в українських портах і терміналах заблоковано 22 мільйони тонн збіжжя. Про це сказав 4 липня президент України Володимир Зеленський. Сьогодні єдиною можливістю для експорту зернових з України водним шляхом є невеликий Дунайський порт Рені на Одещині. Але він не зрівняється з жодним морським портом. Я знаю, що сьогодні навіть на Ренкатері на рейді 14 судів завантажених. І вони, вони мали піти ще в лютому місяці. І досі зависли, досі стоять. Я десь прочитала, що має з Одеси вийти на наступному тижні експериментальне судно, яке буде йти до, у вигляді експерименту на Турцію перше судно на наступному тижні. Дуже чекаю, як це вийде. У тому, що Миколаївщина не скорилася ворогам і продовжує їх тіснити, вагома заслуга і аграрії в області, які ні за що не пішли б на співпрацю з загарбниками. Надія Іванова переконана, що колаборантів серед них немає. На сьогодні навіть багато тих, хто аграрії, аграрій депутати, да, і ЕОПО-блок, сьогодні вони єдиним фронтом, сьогодні вони допомагають і ЗСУ, і Гуманітарному фронту. І сьогодні, як ніколи, в багато голів не всі, я громадянських не знаю, але якщо в сенсі аграрії, аграрії, як ніхто, вони люди від землі, вони завжди були людьми від землі. І, як на мене, вони найпатріотичніші. Федір Бондар, Єдині новини на Суспільному, Миколаїв.